Tällä videolla katsomme, miten teemme tällaisen Hotspot-tehtävän H5P-editorilla. Olemme nyt täällä Moodlessa ja meillä on muokkaustila jo päällä, koska täällä näkyy näitä muokkaatoimintoja. Valitsemme Lisää aktiviteetti tai aineisto, sitten H5P-interaktiivinen aineisto. Ja tämän jälkeen meille avautuu tämä H5P-valitse sisältötyyppi. Me voimme joko etsiä sitä nyt täältä viimeksi käytetyistä tai aakkosellisesta hausta, mutta se näkyy nyt täällä, koska olemme käyttäneet sitä tässä ihan viime aikoina. Ja valitaan nyt tämä Find Multiple Hotspot. Täällä on monta tämmöistä samantyyppistä. Ja tässä Find the Hotspot-kohdassa voi merkitä kuvan vain yhden pisteen, mikä pitää löytää. Mutta jos haluamme tehtävän, missä pitää löytää useampia kohteita samasta kuvasta, niin silloin valitsemme Find multiple hotspots. Sitten paina yksityiskohdat. Tämän jälkeen paina valitse ja meille avautuu editori. Ensin annetaan tälle nimi ja laitetaan tälle nyt trapezius, orikot ja insertiot. Ja sen jälkeen tämän tehtävän otsikko ja itse asiassa meille käytämä sama. Laitetaan se tuohon ja laitetaan vielä, että etsi kuvasta. Näin. Ja sen jälkeen meillä on nyt tämä tehtävänanto tässä. Lisätään tänne se kuva, mistä meidän pitäisi tämä etsiä nämä hotspotit ja otetaan tuosta tuo kuva. Seuraavaksi menemme seuraavaan askeleeseen, eli seuraavaan kohtaan, lisäämään ne itse hotspotit. Ja nyt tänne voimme vielä laittaa ohjeen, eli laitetaan vaikka ö, klikkaa kuvasta kohtaa, jossa on epäkäslihaksen lähtökohta ja kiinnittymiskohta. Ja sitten tuohon lähtökohta, kiinnittymiskohta. Ja nyt tässä on oikeasti enemmän vastauksia kuin kaksi, mutta laitetaan nyt, että tässä tehtävässä pitäisi löytää yksi lähtökohta ja yksi kiinnittymiskohta. Eli laitetaan nyt, että oikeita vastauksia tässä on kaksi ja kahta kohtaa pitää klikata. Ja seuraavaksi lisätään ne tagit tähän kuvaan. Eli voimme valita kaksi erityyppistä tagia otetaan tuo ympyrä. Ja koska tämä on nyt oikea vastaus, mihin laitan tämän, niin tähän kohtaan pitää laittaa tuo correct. Ja laitetaan palaute opiskelijalle. Vaikka hienoa löysit epäkäslihaksen lähtökohdan, ja sitten sen jälkeen. Voimme siirtää tätä hiirellä raahaamalla oikeaan kohtaan, joka on tuolla ylhäällä kallonpohjassa. Voimme myös pienentää tätä hotspottia. Jätetään se nyt tuohon. Se on ihan tuolla ylhäällä. Ja nyt jos haluamme myöhemmin vielä muokata tätä sisältöä, tekstiä tai, tai sitä että se on oikea valinta, niin sitten painamme tuosta kynän kohdasta edit, pääsemme takaisin tähän palauteruutuun. Ja sitten done, niin saamme sen pois. Ja koska meillä piti olla kaksi, niin lisätään toinen. Eli tuolta. Ja tämä on myös oikea vastaus. Ja laitetaan taas palaute. Ja sitten valmis, laitetaan se pienemmäksi ja nyt voimme siirtää sen tuonne oikeaan kohtaan. Ja nyt meillä on niitä kaksi, me voimme laittaa tänne enemmänkin näitä hotspotteja ja jättää merkitsemättä, että se on oikea vastaus. Mutta nyt laitoimme vain nuo kaksi hotspottia. Ja sen jälkeen tänne voi vielä katsoa palautteen, eli mikä on palaute. Jos opiskelija klikkaa esimerkiksi tähän tyhjän kohtaan, voi laittaa, että yritä uudelleen. Tai että et löytänyt vielä oikeaa kohtaa. Ja sitten jos opiskelija klikkaa samaa hotspottia, jos se hotspot-alue on iso, niin voi laittaa myös, että olet jo, olet jo löytänyt tämän. Senkin voi laittaa tähän kohtaan. Muuten se merkitään huutomerkillä. Näin. Sitten kun on valmis, voimme laittaa tänne vielä vähän lisäruksia. Tallenna ja näytä. Ja se näyttää tältä. Nyt jos klikkaamme tänne, ei ollut oikea kohta, ei ollut tässäkään. Tuolla näkyy, että kaksi pitäisi löytää. Jos klikkaamme tuohon, noin, niin löysimme kiinnittymiskohdan. Ja nyt jos klikkaamme tuonne, niin saimme täydet pisteet, löysimme myös sen lähtökohdan. Eli näin voi tehdä Hotspot-tehtäviä h